Document crucial semnat de Vladimir Putin ar putea declan sublinierea un conflict imens subliniere din Telerus, Vladimir Putin a semnat un decret privind bazele politicii, privind frontiera de stat care menționează printre pericolele la adresa Rusiei pretențiile teritoriale ale unor state vecine, posibilitatea unor conflicte, precum sublinierei consolidarea NATO la frontiera vestică a Federației Ruse, relatează vineri portalul News.ru.com. Moscova este preocupat, potrivit documentului, de pretențiile teritoriale ale unor state setereine sublinierei Corporației Internaționale asupra resurselor strategice din zona Arctic, sublinierei Orientul îndepărtat rus. Pericolul infiltrării de peste grani care serviciilor de informații setereinei sublinierei unor terori subliniere precum sublinierei la posibile focare de tensiune în spațiul XI, comunitatea statelor independente, conform agerpres. Pentru a spori eficiența activității de frontier, Rusia va crește subliniere de capacitile operaționale tehnice ale forțelor sale de gerenici, prin conlucrarea acestora cu Serviciul Federal de Securitate, FSB, Ministerul de Interne, Garda Națională Rosguardia, subliniere i alte organisme de supraveghere. În decembrie 2017, subliniereful FSB, Alexandr Bortnikov, a declarat ce, în ultimii 5 ani, în Rusia au fost condamnați 137 de ofițeri de informație ai unor servicii secrete STRI, ne sublinierei agenții lor. Agențiile de informații se ne continuă în cercrile de a petrunde în toate sferele de activitate ale statului nostru. sub resublinieră T, aceasta întâmpi norii din partea contrainformacilor ruse, a spus el. Tot atunci Bortnikova a mai spus ce, în 2017, au fost dejucate 23 de atentate pe teritoriul Federației ruse, iar în ultimii doi ani mai mult de 200 de persoane au avut interdicție de a apere Sikara, întrucât voiau să se alture unor grupuri teroriste din setere intate, conform acelui a sublinierei portal.